نازلين لا شاطى أنا رابع المشوء أبدا عشوى بكل كراه يعرفوا نشرعش والخير برصد بالسلام قصونا شيطاني وحنا خاسرين كرون واليوم بطل ينسكب اسماعش وانضعت والله ما حذى البضيع عش له في ضيع عش ما صلحة مضمونا لا سمح والداعش خلا شيئا ثابق اليمن محزونة لما ميت أبا يستمر بخداعش بالدم والإرهابي الوذراعش لما مات الدره المكنونة شيطاني واحنا كاسرين برونة لا تسمع الخاين أنينة وجاعش ولا تخضع يردخ باعش قومي وصب زيت فوق عيونه لا سامح الله يا عدن من باعش لامريكا والخاص العرب والداعش خلاش يا ضغب اليمن محزونة كنت ما نرى بعلمش وابداعش وبكل ونش والخير باسط بالسلام خصونه شيطان واحنا كاسرين قرونا واليوم باطل ينسكب بس ماعش وان ضعتي والله ما حفل بضياعش لا في ضياعش مصلحه مضمونه لا سامح لما مات يستمر سمر داعش بالدم والارهابي الوذراعش لما مات جره المكنونه شيطاني واحنا كسرين قرونا لا تسمع الخاين آنين وجاعش ولا تخضع الغزير دفضعش قومي وصب الزيت فوق عيونه يا الله يا عدن انباعش اليمن محزونة شيطاني و خاسرين